Hæ, ég heita Elsa. Um, ég er sænsk og ég er 389 ára. Ég er einstæð móðir eh, aðrakorri viku. Ég er að leigja íbúð í Vesturbænum og er leikskolakennur og vinn sem leikskolakennur 100% stöðu. Eh, ég hef unnið sem NPA, sem er notendast í persónlega aðstóð, eh, en núna vinn ég auka á ellei heimili. Ég býð mig fram í fyrsta til sæti fyrir Pírata í Reykjavík. Ég vil ekki að mitta mörkum, sérstaklega kemur að því að fjöl, fjölga enn pja samningum og þegar kemur á skólamálum og þá sérstaklega leikskólanar sem er mitt sérsvið en líka húsnæði, að það sé til fjölbreytt frambúð á húsnæði. Ég vil líka halda áfram að vinna með þetta sem pírata hafa þegar gert í borginni eins og opnar bókhaldið og opnar stjórnsýsluna og ég er mjög hrifin af verkefninu Housing First. Ég vil að reykjaviksi borg fyrir alla, bæði fyrir útlendinga og Íslandinga og ég vil að allir sem vilja hafa áhuga geti tekið þátt. Þess vegna býðum við fram til borgarstjórnar. Takk fyrir.